فجاء الإسلام ليرفع مكانة المرأة وليعلي شأن المرأة فكرمها الإسلام تكريما والله الذي لا إله غيره لو اجتمع علماء الأمة من البلغاء الفصحاء ليبينوا للمرأة المسلمة قدر تكريم الإسلام لها وقدر تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لها ما استطاعوا نعم لقد جاء الإسلام فجعل النساء شقائق الرجال جاء الاسلام فجعل بر الامهات مقدما على بر الاباء جاء الاسلام فجعل الجنه تحت اقدام الامهات جاء الاسلام فجعل الجنه تحت اقدام الامهات جاء الاسلام فجعل سوره من اطول صور القران الكريم باسم النساء الا وهي سوره النساء ولا أجد في القرآن الكريم كله صورة تعرف بصورة الرجال بل لقد كرم الإسلام المرأة أما قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهن وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال قال ثم من قال أبوك وكرمها الإسلام زوجه فقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في هذا المحفل العظيم وفي هذا اليوم المهيب الكريم وهو يتحدث عن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وهو يحرم ربا الجاهلية ودماء الجاهلية لم ينسى سيد البشرية أن يكرم المرأة المسلمة وأن يبين مكانتها في الإسلام العظيم فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي كما في الحديث الطويل ألا هو حديث جابر بن عبد الله؟ قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وفي مسند أحمد بسند صحيح وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال إنما النساء شقائق الرجال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا وكرمها الإسلام بنت صغيره ففي الصحيحين من حديث عائشه قالت دخلت علي امراه ومعها ابنتان لها تسالني الصدقه فلم تجد عندي الا تمره واحده فاعطيتها اياها فقسمت الام التمره بين ابنتيها ولم تاكل منها شيئا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشه فاخبرته بصنيع الام مع ابنتيها فقال بابي وامي وقلبي وروحي يا عائشه من عال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار وفي لفظ كن له حجابا من النار وفي رواية مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا كنت انا وهو في الجنه كهتين واشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابه والوسطى لا اريد ان اطيل النفس في هذه المقدمه التي اردت من خلالها ان ابين لأخوات الفضليات اللائي يسمعن الان ان الاسلام قد ظلم المراه وان المراه رئه معطله وأن المرأة شق مهملة وأن البيت سجن مؤبد وأن الزوج سجان قاهر إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها في ذاتها عن إبطالها والتي يغني فسادها عن إفسادها ويغني كسادها عن إكسادها أردت أن أبين فقط لأخت المسلمة أن الإسلام ما جاء إلا ليكرمها لو تعاملت الأخت المسلمة مع أوامر الله جل وعلا ومع نواهيه ومع حدوده من منطلق أن الله تبارك وتعالى يكرمها بكل أمر ويكرمها بكل نهي ويكرمها بكل حد لسعدت بدين الله وبدين ربها وبدين نبيها في الدنيا والآخرة فمن أعظم ما كرم الله به المرأة وانا اعي ما اقول فمن اعظم ما كرم الله به المرأة المسلمة ان فرض عليها الحجاب واود يا احبابي ان تركزوا معي الليلة تركيزا شديدا جدا لان البعض قد يتصور ان الحجاب اقل من النقاب وهذا خطأ فالحجاب اشمل واعم من النقاب بل النقاب صوره من صور الحجاب الشرعي الحجاب اشمل واعم من النقاب والنقاب صوره من صور الحجاب الشرعي تدبروا معي فالحجاب لغه هو المنع والستر الحجاب في لغه العرب هو المنع والستر وقد وردت لفظه الحجاب في القران الكريم كله في ثمانيه مواضع وردت ماده حجاب في القرآن الكريم كله في ثمانية مواضع كلها تدل على الستر والمنع كقوله تبارك وتعالى في صورة الأعراف وبينهما حجاب أي بينهما سور يمنع الرؤية وكقوله تبارك وتعالى في شأن مريم فاتخذت من دونهم حجابا أي استترت عن أعين الناس لحاجتها الخاصة ومن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى حتى توارت بالحجاب أي حتى غابت الخيل عن عين نبي الله وأصبح لا يراها وهكذا أيها الأفاضل كقوله تبارك وتعالى مثلا في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اي لا يرون الله تبارك وتعالى حجب عن رؤيه الله ومنه حجاب المراه المسلمه سمي حجاب المراه المسلمه حجابا لانه يستر المراه ويمنعها عن نظر الرجال الاجانب لها وللحجاب صور متعدده فقد تحتجب المراه ببيتها وقد تحتجب المرأة وراء جدار وقد تحتجب المرأة وراء ستار وقد تحتجب المرأة بخمارها وقد تحتجب المرأة بنقابها فالنقاب صورة من صور الحجاب الشرعي قال ابن منظور في لسان العرب النقاب جمع نقب النقاب جمع نقب وما سمي النقاب نقابا إلا لوجود نقبين أي ثقبين بمحاذاة العينين هذا هو النقاب فالنقاب صورة من صور الحجاب الشرعي للمرأة وأنا أقول بكل تواضع وبكل أدب وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم مقام الأدب أقول كل من يقول أو قول من يقول إن النقابة ليس من الإسلام قول غير صحيح وسأؤكد ذلك الآن بالدليل بعيدا عن التشنج والانفعال وتجاوز مقام الأدب كل من قال إن النقابة ليس من الإسلام في شيء فقوله مجانب للصواب وقوله غير صحيح والأدلة على ذلك من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا وكبرائنا كثير تدبروا معي أيها الإخوة الأفاضل وانتبهنا ايتها الفضليات قال رب الأرض والسماوات في آية الإدناء وهي الآية التاسعة والخمسون من صورة الأحزاب لمن أراد من إخواننا وأخواتنا وعلمائنا وشيوخنا وبناتنا وأولادنا أن يراجعوا الليلة ما أقول سأتعمد ذكر المواضع والمواطن لا ورب الكعبة من باب العنترية الجوفاء وإنما من باب أن أيسر لإخواني وأخواتي من العلماء والمشايخ وطلبة العلم وإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات من باب أن أيسر لهم البحث لمن أراد أن يرجع الليلة ليراجع ما أصله وما أبينه بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم الآية الأولى آية الإدناء في سوره الأحزاب وهي الآية التاسعة والخمسون وهي قول ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اه خلي بالك من التالته دي يا ايها النبي صلى الله على النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين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 من أعظم الأدلة على النقاب من أعظم الأدلة على وجوب ستر الوجه لا أقول ذلك من عند نفسي ولا أتجرأ على ذلك لأدعيه أو لأزعمه بل هو قول سادتنا وأئمتنا وكبرائنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أولا أقول لكم مرارا وتكرارا يجب علينا أنا أقول يجب علينا إذا أردنا أن نفسر القرآن أن نبحث عن تفسير آية أخرى فسرت آية مجملة فلنفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد في القرآن الكريم تفسيرا لآية مجملة في أية مفصلة فعلينا أن نبحث عن تفسير الآية عند نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المعصومة فإن لم نجد تفسيرا للآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنبحث عن تفسير الآية عند سلفنا الصالح عند الصحابة عند عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عند عمر عند أبي بكر عند أبي بن كعب عند زيد بن ثابت هؤلاء يا ساده اعرف الناس بكتاب الله وافهم الناس لمراد الله وافهم الناس لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم يقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والاثر في مسند احمد وسنده حسن من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي ما تخلي بالك فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه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 ويتبع غير سبيل المؤمنين والمراد بالمؤمنين في الآية بإجماع الصحابة المراد بالمؤمنين في الآية بإجماع الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة اسمع ماذا قال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه التأويل وعالم أسرار التنزيل ماذا قال عبد الله بن عباس في آية الإدناء في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ماذا لو قلت لك قال ابن عباس عليك أن تصغي بسمعك بل وأن تستحضر قلبك وأن تسمع تفسير الآية من حبر الأمة من عالم من أجل علماء الصحابة بالقرآن الكريم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ماذا قال؟ قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين بسنده الصحيح قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى أمر نساء المؤمنين في هذه الآية إن الله تعالى أمر نساء المؤمنين إذا خرجنا في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلبابهن ان الله تعالى امر المؤمنين امر المؤمنات اذا خرجنا في حاجه ان يغطين وجوههن ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلبابهن ولا يبدين الا عينا واحده اي لمعرفة الطريق ان احتاجت المسلمة او المؤمنة الى ذلك. هذا تفسير ابن عباس هذا تفسير حبر الامة لقول الله تبارك وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن ويقوي عليهن من جلابيبهن ويقوي هذا الاسناد ما صح عن ابن سيرين قال ابن سيرين: سالت عبيدة السلماني من عبيدة السلماني؟ عبيدة السلماني تابعي ثقة تابعي ثقه امن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذهب الى المدينه النبويه الا في عهد عمر وظل عبيده السلماني في المدينه النبويه حتى توفاه الله جل وعلا انا اقول لك ذلك وابين لاختي ذلك ليعلم الجميع ان عبيده السلماني ان فسر ايه الابناء تفسيرا عمليا فإنما هو يبين بالتطبيق العملي للسائل ألا وهو ابن سيرين كيف كان حال الصحابيات رضي الله عنهن جميعا قال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فقام عبيدة السلماني ليبين الجواب بيانا عمليا قال ابن سرين فأخذ بثوبه أخذ عبيدة السلماني بثوبه ووضعه على رأسه وغطى به وجهه وأبرز من ثوبه عينا واحدة أي لتتعرف الأخت المؤمنة بهذا على الطريق إن احتاجت إلى ذلك هذا تأويل وتفسير عملي لاية الابناء هذا قول حبر الامة ابن عباس يبين ان الايه ان الايه يامر فيها الله المؤمنات بستر الوجه بتغطية وجوههن وهذا تفسير عملي من تابعي جليل عاش في المجتمع المدني الطاهر يبين حال الصحابيات رضي الله عنه وسازيد ذلك الان وضوحه ومن بديع ما قاله الامام الشنقيطي العلامه القراني رحمه الله تعالى قال وانتبه لهذه الكلمات فقل ان تجدها في اي كتاب قال الشنقيطي رحمه الله وفي الايه قرينه على وجوب ستر الوجه وفي الآية قرينة على وجوب ستر الوجه أي تغطية الوجه هذه القرينة هي قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك لا مش فاهمين خلي بالك خلي بالك من كلام الأصوليين قال وفي الآية قرينة على وجوب ستر الوجه تلك القرينة هي قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك قال فستر الوجه لأمهات المؤمنين ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واجب لا خلاف على ذلك بين أهل العلم ولا حتى بين المختلفين في فرضية النقاب أو في فضل النقاب لا نزاع بين الفريقين في أن تغطية الوجه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا واجب لا نزاع في ذلك فالقرينة هنا أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمهات المؤمنين وأن يأمر بنات النبي الكريم ورضي الله عنهن أجمعين أن يأمرهن بساتر الوجه وهذا مما لا خلاف فيه فما الدليل على التخصيص في أن هذا الحكم في الآية الواحدة خاص بأمهات المؤمنين وبنات رسول الله دون نساء المؤمنين المذكورات في الآية نفسها في الحكم نفسه مع أمهات المؤمنين وبنات النبي الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أخي ما دليلك أنت على التخصيص ما دع ما دعوة التخصيص لا تستقيم أبدا هنا هذا أمر واحد في حكم واحد يبين حكما واحدا لأمهات المؤمنين ولبنات رسول رب العالمين ولنساء المؤمنين ما دليلك أنت على دعوة التخصيص ما هو الدليل على أن الحكم هنا خاص بنساء النبي رضي الله عنهن وببنات النبي رضي الله عنهن وليس خاصا بنساء المؤمنين والله جل وعلا حكم أو أمر بهذا الحكم الواحد في آية واحدة لم يستثن ربنا تبارك وتعالى من الحكم نساء المؤمنين دعوى الخصوصية لا تستقيم هذا كلام أهل الأصول هذا كلام العلماء دعوة الخصوصية لا تستقيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلؤذين ليعرف الناس من أهل الفساد والريبة في المدينة النبوية أن هذه المرأة المحجبة إنما هي مرأة عفيفة إنما هي مرأة طاهرة شريفة فلا يتعرض لهن أهل الفساد والريبة حين كنا يخرجنا لقضاء حوائجهن قبل ان يتخذ الصحابة الكنف في البيوت اي الحمامات ودورات المياه في البيوت فكان اهل الفساد واهل الزيغ يتعرضون للنساء فكانت المرأة المسلمة المحجبة العفيفة تعرف بحجابها بعفتها وليس كما ظن البعض بل بان النقابة يحجب معرفه المراه لا المراه المنتقبه تعرف بعفتها تعرف بشرفها وليس معنى ان بعض المنتقبات يسيئن الى النقاب ان اسيء الحكم انا الى حكم الله والى منهج الله والى منهج رسول الله فهل معنى لو اخطا شيخ من المشايخ هل يجوز لي ان احاكم كل المشايخ لو اخطأ جندي من الجنود في المؤسسة العسكرية هل يحق لي ان احكم على جميع الجنود بالخطأ لو اخطأ استاذ في مدرسة هل يحق لي ان اعمم الحكم على كل المدرسين تلك اذا قسمة ضيزة فلو اخطأت منتقبة واساءت الى نقابها فليس من العدل ولا من الانصاف ان نسقط الحكم على النقاب كله فهناك من المنتقبات الفضليات العفيفات الشريفات اللائي يثبتن كل لحظة إن انهن انتقبن عن حب لله وعن رضا عن حكم الله وعن رضا عن حكم رسول الله وتقد أنموذجا طيبا وقدوة صالحة ومثلا أعلى للمنتقبات الطاهرات العفيفات وليس معنى أن أخطئ أنا أن تعمم الحكم بالخطأ على كل المشايخ أو ليس معنى أن تخطئ بنت من بناتنا أن نعمم الحكم على كل بناتنا وأن نتهم الكل بالإساءة وبالإفساد في الأرض ولا مانع على الإطلاق كما سأبين أيضا إن احتجنا أن نتعرف على شخصية المنتقبة في أي مؤسسة كانت ولأي ظرف كان لا حرج على الإطلاق أن نتعرف عليها ما المانع أن تجلس موظفة فاضلة على باب أي جامعة من الجامعات لتتحقق من شخصية الأخت المنتقبة بصورة كريمة تضمن للبنت عفتها وكرامتها ومكانتها لا حرج على الإطلاق إن أراد القاضي أن يتحقق من شخصية الأخت المنتقبة إلى غير ذلك ولا حرج على الإطلاق إن اضطرت المسلمة أن تكشف شيئا من وجهها أو من جسدها أمام طبيبة مسلمة أو حتى أمام طبيب مسلم إن لم تجد لا حرج في ذلك فالضرورة تقدر بقدرها الشاهد أيها الأفاضل يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره لآية الإبناء في سوره الأحزاب يقول إن الله تعالى إن الله تعالى يأمر في هذه الآية أو يقول حرفيا وفي الآية دلالة ظاهرة حرفيا وفي الآية دلالة ظاهرة على أن المرأة الشابة يجب عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجنبيين والمراد بالأجنبيين أي من غير المحارم لأن البعض تصور أن الأجانب يعني الرجال اللي في الغرب لا الأجانب أي الذين يحل لهم أن يتزوجوا هذه المرأة الذين هم ليسوا من محارمها وفي الآية دلالة ظاهرة على أن المرأة الشابة يجب عليها أن تسطر وجهها عند الرجال الأجنبيين ويجب عليها أن تظهر الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيها أهل الفساد والريبة هذا كلام إمام من أئمة التفسير لا ستعجبون إذا قلت لحضراتكم أيها الأفاضل ولا تسع الوقت ورب الكعبة لذكر قول كل إمام من الأئمة في تفسير هذه الآية آية الإبناء في صورة الأحزاب ولكن سأكتفي كما وعدتكم بذكر الموضع واسم الإمام لمن أراد الليلة أن يراجع أقوال أئمتنا وعلمائنا وسادتنا وكبرائنا ممن قالوا بوجوب النقاب ووجوب ستر الوجه بوجوب تغطية الوجه من هؤلاء من هؤلاء الذين قالوا بوجوب ستر الوجه للمؤمنة بدليل آية الإبناء في صورة الأحزاب وبدليل آية الحجاب في صورة الأحزاب سأتعرض لها الآن وبدليل آيات آية صورة النور الآية الحادية والثلاثين وفيها ثلاثة مواضع سأبينها الآن إن شاء الله تعالى على وجوب ستر الوجه وعلى وجوب الحجاب أقول من هؤلاء الأئمة والعلماء والسادة والكبراء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة منهم عد معايا كده وخلي بالك منهم الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية الإبناء في صورة الأحزاب ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره لآية الإبناء في صورة الأحزاب ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين صفحة 110-111 لمن أراد أن يراجع الليلة سريعا ومن الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع القيم إعلام الموقعين في فصل الفرق بين النظر إلى الحرة والأمة ومنهم أي من هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة الإمام ابن حيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسيره لآية الابناء في سوره الاحزاب، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطيه الوجه للمراه المسلمه الامام البغوي في معالم التنزيل في شرحه لايه الابناء من سوره الاحزاب، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطيه وجه المراه المؤمنه الامام النسفي في مدارك التنزيل، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطيه الوجه للمراه المؤمنه الامام ابن الجوزي في زاد المسير، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المسلمة علامة الشام القاسمي رحمه الله تعالى ومنهم علامة القصيم الشيخ السعدي في تفسيره لايات الإبناء أيضا من صورة الأحزاب ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب عصر التفسير ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه العلامة الألوسي في روح المعاني ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المسلمة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم وغيرهم وغيرهم فكيف يقول قائل بأن النقابة إذن ليس من الإسلام وهذا قول السادة وقول الأئمة وقول الأعلام أيعقل أيوة بعد ذلك أيها الأفاضل أن يقال بأنه ليس من الإسلام وسأبين الآن بالدليل النبوي أن لفظة النقاب لفظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالها النبي نفسه قالها النبي نفسه بحروفها فكيف يقال بعد ذلك إن النقاب ليس من الإسلام أكتفي بهذا في الآية الأولى وإلا فلو ذكرنا اقوال كل امام من هؤلاء الائمه وغيرهم والله لقد تركت عددا كبيرا جدا ممن قرات كلامهم في اليومين الماضيين من ائمه التفسير قرات هذا الكلام وتحقق من سنده وتحقق من متنه فلا ينبغي على الاطلاق ان ننقل وفقط بل يجب الان من التحقيق فمشكلتنا مشكلتنا أننا ننقل من هذه التركة الضخمة ومن هذا التراث الكبير بلا تحقيق وبلا تمحيص وبلا وقوف لمعرفة صحة الرواية سندا ومتنا وهذا خلل كبير وأنا لا أرى عذرا الآن بعد هذه الصحوة العلمية الهائلة في التحقيق والتخريج والوقوف على صحة الرواية سندا ومتنة لا أرى عذرا لأي أحد تصدر وصدر نفسه ليتكلم عن الله وليتكلم عن سيدنا رسول الله دون أن يراجع الروايات كلها وأن يقف على صحة الرواية سندا ومتنة ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول بأن الأثر المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما مروي عند الإمام ابن جرير الطبري ومروي عند الامام البيهقي في السنن الكبرى والسندان ضعيفان جدا بل مظلمان لا يحتج بهما ولا يصح البته ان ينسب الاثران الى ابن عباس رضي الله الاثر بسنديه او باسناديه الى ابن عباس رضي الله عنهما ابدا اما الاثر الاول عند الامام ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس ففي سنده مسلم الملائي الكوفي وهو مطروك كما قال امة الجرح والتعديل. والروايه الثانيه او السند الثاني عند الامام البيهقي في السنن الكبرى فيه احمد بن عبد الجبار العطاردي ضعّفه اهل الجرح والتعديل وفيه عبد الله بن مسلم ابن هرمز المكي ضعّفه اهل الجرح والتعديل فلا يصح ابدا هذا الاثر لابن عباس رضي الله عنهما بل وقد صح الأثر الأول عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لابن عباس رضي الله عنهما حين فسر آية الإبناء في سوره الأحزاب بوجوب ستر وجه المرأة المؤمنة نعم أيها الأحبة هذا موضع ولا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك الموضع الثاني في الآية في قول الله تبارك وتعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الله الله الله, الله هذا الموضع الثاني وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الخمر جمع خمار اسمع اللي هقوله ده والخمار هو غطاء الوجه ايه يا مولانا كذا بس كذا مرة واحدة كذا الخمار هو غطاء الوجه نعم عندك أدل على التفسير ده طبعا فيش كلمة بدون دليل فضل الله جل وعلا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اسمع ترجم الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث في كتاب التفسير بابا بعنوان باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن وصدر الباب برواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء. المهاجرات الأول يرحم الله نساء معذرة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا فشققنا مروطهن فاختمرن بها أو فاختمرن بها وفرات أم سلمة فأصبحن كالغربان لسوادي ملابسهن عند ابي داود بسند صحيح قالت فشققن مروطهن فاختمرن بها خلي بالك وخلي بالك يا اختي قال الحافظ ابن حجر فاختمرن بها اي غطين وجوههن ارجع الذي بسرعة بسرعة ارجع لكتاب التفسير كتاب التفسير عند الامام البخاري وارجع الى تفسير سورة الاحزاب الى تح... الى تفسير سوره النور الى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جوبهن لتقرا روايه ام المؤمنين عائشه ولتقرا كلام الحافظ بن حجر فغطينا بها وجوههن فاختمرنا او فخمرنا وجوه... وجوههن اي فغطينا بها وجوههن فاختمرنا بها اي فغطينا وجوههن بل ومن اجمل وارق الادله على ان المراد بالخمار تغطية الوجه ليس تعسفا ورب الكعبة من اعظم الادلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ام المؤمنين عائشة في حادثة الافك الطويلة وقد شرحتها بالتفصيل قبل ذلك بفضل الملك الجليل وفيها وفيها تقول لما راها صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وكان يعرفها قبل نزول ايه الحجاب قبل ان تتحجب قالت لأن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة نزلت في السنة الخامسة من الهجرة يقول فلما تقول أم المؤمنين عائشه فلما رآني عرفني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت من نومي على استرجاعه أي على قول صفوان إن لله وإنا إليه راجعون لما رأى الصفان بن المعطل السلم رضي الله عنه أمه أمه وبكررها مرة ثالثة أمه أم المؤمنين عائشة لما راها نائمة عرفها اسمع اسمع بتقول ايه تقول فاستيقظت من نومي نامت فاستيقظت من نومي على استرجاعه يعني هو يقول ان الله وان اليه رجعون اسمع اللي دي تقول فخمرت وجهي بجلبابي الله الله الله الله, الله فَخَمَّرْتُ وَجْهِي يعني ايه يعني غطيت وجهي قال ابن حجر ويعرف الخمرة ومنه خمار المرأة لأنه يغطي وجهها فالخمار تغطية الوجه تغطية الوجه تقول فَخَمَّرْتُ وَجْهِي أي غطيت وجهي بجلبابي وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي فليأتينا بالجلباب من فوق الرؤوس على الوجوه لينزل على الجيب وهو أعلى الصدر ليغطي الوجه مع الصدر هذا كلام ائمتنا وكلام سادتنا وعلمائنا وكبرائنا والموضع الثالث في الآية باختصار شديد ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يحرم الإسلام على المرأة أن تضرب الأرض برجلها حتى لا تلفت النظر إلى زينتها أنا أقول يا سادة أي الفتنتين أعظم فتنة أن تضرب المرأة الأرض برجلها أم فتنة أن تظهر المرأة وجها جميلا مملوءا بالشباب والنضارة ومملوءا بالتزيين والتجميل، اي الفتنتين اعظم؟ ايحرم الاسلام على المرأة ان تضرب الارض برجلها حتى لو يسمع صوت خلاخيلها ويبيح لها ان تظهر وجها جميلا او متجملا متزينه ورب الكعبة هذا امر لا يصدقه عاقل ولا يقول به فقيه او عالم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اكتفي بهذا من أدلة القرآن لأن الوقت بكل أسف قد مضى ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن انتبه أنت ذكرت لنا أيها الشيخ أن لفظة النقاب لفظة النبوية إيه ورب الكعبة الحديث رواه الإمام البخاري والامام احمد في مسنده والامام مالك في موطئه والامام ابو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المراه المحرمه الله الله الله, الله لفظ نبوي يا مولانا لفظ نبوي النبي قال لا تنتقب المراه المحرمه دل ذلك على انها قبل ان تحرم كانت منتقبه دل ذلك على أنها قبل أن تلبس الإحرام كانت منتقبة لا تنتقب المرأة المحرمة زي ما أخ مذيع لا تدخل إلى الاستوديو وفي يدك الهاتف المحمول دل ذلك على أنه كان في يدي قبل أن يدخل الاستوديو نعم لا حرج في ذلك على الإطلاق هذا مفهوم المخالفة المعروف في اللغة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين قال شيخ الإسلام المتمية دل ذلك على أن النقابة والقفازين كان معروفين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن ما ردك أيها الشيخ في عجالة على حديث أم المؤمنين عائشة لما دخلت أسماء بثياب رقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها رسول الله أعرض عنها وقال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه هذا حديث لا يصح على الإطلاق أيها الأفاضل فخالد بن دريّك لم يدرك أم المؤمنين عائشة ففيه علة الأرسال بل وفيه علة الانقطاع فيه بشير سعير بن بشير وهو مدلس كما قال اهل الجرح والتعديل وفيه قتاده وهو مدلس ايضا كما قال اهل الجرح والتعديل ولا صح ابدا ان يحتج بهذا حتى لو اخذنا براي شيخنا الالباني رحمه الله تعالى وذلك من باب الامانه في الطرح ومن باب الانصاف في العلم لو اخذنا بقول شيخنا الالباني رحمه الله تعالى بان هذا الحديث يتقوى ب بعض الشواهد وذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في كتاب حجاب المراه المسلمه لو اخذنا حتى بذلك فلا يمكن على الاطلاق ان نقول الا ان هذا كان قبل نزول ايه الحجاب لانه من المحال في المتن ان تدخل اسماء بنت الصديق التي تربت على الحياء والعفه على رسول الله بثياب رقيقه لا يمكن ذلك على الاطلاق فحتى لو خوينا هذا الحديث الأول ببعض الشواهد فلا يمكن على الإطلاق إلا أن يحمل على ذلك وأنا أقول كل علماء الأصول متفقون على أن الدليل إذا طرقه الاحتمال يسقط به الاستدلال إذا طرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال هذا كلام علمائنا من أهل الأصول وأيضا يستدل على جواز كشف الوجه بحديث المرأة سفعاء الخدين من حديث جابر بن عبد الله والحديث في صحيح مسلم حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد ثم خص النساء بالمعظة والحديث لا تسع الوقت لذكره بطوله الآن اقول ايها الأفاضل رأى جابر المرأة وقال فقالت امرأة من سطط النساء سفعاء الخدين فقامت امرأة من سطط النساء سطط النساء يعني من وسط النساء سفعاء الخدين يعني يظهر في خديها شيء من السواد فقالت إلى آخره يحتجون بجواز كشف الوجه بحديث جابر رضي الله عنه والجواب ايها الأفاضل لقد روى هذا الحديث خمسة من أصحاب رسول الله غير جابر بن عبد الله خمسة روى هذه القصة أبو هريرة رضي الله عنه وأبو سعيد بن الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يذكر واحد من الصحابة الخمسة رضي الله عنهم قصة المرأة سفعاء الخدي أبدا فدل ذلك على أن لحظة التكشف رآها جابر بن عبد الله وما يمنع ذلك هذا احتمال وارد جدا وقد يرى أحدنا كما ذكرت سواد امرأة من جزء من بين عينيها في نقابها ويعلم لون بشرتها بل ويعلم إن كانت شابة ويعلم إن كانت عجوزة أو عجوزا هذا وارد لا ينكره عاقل فلقد روى القصة جابر فرأى ذلك فأخبر وروى نفس القصة هؤلاء الأفاضل من الصحابة رضي الله عنهم وكلهم أفاضل ولم يذكروا شيئا عن سواد وجه هذه المرأة ثم ألا يحتمل أيضا أن تكون المرأة من القواعد وقد دلت روايات الصحابة رضي الله عنهم على ذلك عند بعض أهل العلم قد تكون من القواعد هذا احتمال آخر بل وأقوى الاحتمالات للرد على هذه الرواية أن صلاة العيد كانت في السنة الثانية من الهجرة وأن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة فلا يحتج بهذه القصة على جواز كشف الوجه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تكشف وجهها، ثم أيضا لا يستدل بحديث المرأة الخفعمية التي نظر إليها الفضل بن العباس فالمرأة كانت محرمة المرأة كانت محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب كلباس مخصوص كلباس مخصوص الشاهد ايها الافاضل هذا هو النقاب وهذا حكمه في اسلامنا وفي كتاب ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه واله وسلم واحاديث النظر الى المخطوبة وهي احاديث كثيرة وصحيحة أحاديث النظر إلى المخطوبة كحديث محمد بن مسلمة وحديث المغيرة بن شعبة وحديث جابر بن عبد الله وغيرها أحاديث صحيحة في جواز النظر إلى المخطوبة لو كانت المرأة تخرج كاشفة وجهها وقد ملأته جمالاً وتجميلاً وتزييناً محتاج الخاطب إلى أن يتحايل لينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها وهذا أمر واضح ومشاهد هذه بعض الأدلة ومع ذلك أقول بملء فمي هذا قول أئمة وسادة وكبراء فلماذا ينكر عليهم هذا القول الذي أصلت هذا ما أدين به أنا لله جل وعلا أقولها لله وقلتها وأقولها وسأظل أعتقد هذا المعتقد إلى أن ألقى الله جل وعلا أقول. بوجوب ستر الوجه هل